cncd amendat cu 16.000 de lei site-ul Times New Roman pentru articolul la adresa iubitei lui Liviu Dragnea, atmosfer degradant la adresa femeilor din PSD. Colegiul Director al Consiliului național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în nedina dezolionarea petrilor în data de 2504.2018, a adoptat sancționarea site-ului cel care a postat un articol cu titlul Curva lui Dragnea, asaltat de psd și, în data de 12 martie, Conform CNCD, articolul creează o atmosferă ostil, degradant, unuiitoare la adresa femeilor membre PSD reprezint discriminare în calc dreptul la demnitate al acestora. Siliul a aplicat o amend de 16.000 lei la adresa site-ului. Articolul postat pe pagina de internet www.timesnewromanro.com, din data de 1203.2018, cu titlul Curva lui Dragnea, asaltat de PSDT, și, prin care se creează o atmosferă ostil, degradant umilitoare la adresa femeilor membre PSD reprezint discriminare încalc dreptul la demnitate al acestora conform articolul 2 Alin.1. iar 15 din O.J. 137 pe 2000 republicat S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenionale în toantum de 5.000 lei pentru infant media SRL, care administrează publicația, 5.000 lei pentru autorul articolului, 3.000 lei pentru editorul FI, 3.000 lei pentru administratorul infant media SRL-i obliga ea de a publica pe www. <fie> Times New Roman. un rezumat al hotrârii înspe pentru o perioadă de 30 de zile, precum în mi cotidiene naionale. Hotrâre adoptat cu unanimitate de voturi a celor prezenii of, cu excepția amenzii privind administratorul Societii Comerciale, de o voturi împotriv. Se arată în hotărârea CNCD.